هذه النسخة للاستماع اقل والله ترى مو ليكي يا ترجمة المترجم <تصفيق> للقناة شعت القلب و امست بهوتي فغضه الكبده